هو يعني ابداعا وفكرا فيما يتعلق علاقه الجدل بين الثقافه والانسان الانسان المغربي تحديدا ويبدو ان هذا نقاش يعني اطرافه يعني شاسعه يعني خصوصا عندما يتعلق الامر بالثقافه يعني يجب الميل الى المشتمل او ما يسمى بسوسيولوجيه الثقافه يعني هناك تعبير عند الطاهر لبيب كسوسيولوجي يقول ليس هناك في الثقافه سوسيولوجيه يجب يعني اذا غدير غدير غدير, يعني غدير سياسه الثقافه يعني هذا حصان خاسر يعني ولكن اذا غدير ثقافه المجتمع يعني كاين إمكانية يكون عندك واحد و تصور انه الحصان الذي كتبك الثقافه المغربيه استنادا على تركيبتها يعني الاجتماعيه استنادا ايضا على التعدد الثقافي الذي يتكون من مكونات متعدده مكون امازيغي الاساس مكون اليهودي المكون البوليسكي المكون العربي حتى المكونات مثلا حتى الاستعمار، وتصورنا انه كما يقال في الماركسيه يقال انه الاستعمار وهذه مقوله لماركس كضروره حضاريه احيانا يعني تطورت المجتمعات المستعمره بفضل الاستعمار لكن هذا التطور لن ياتي مجانا يعني كان على حساب يعني التراكم التاريخي عن هذا الشعب المستعمر المغاري في تصويرات كسالية أو كولونيارية يتعلق الأمر بالإسبان في مراضع محددة والفرنسيين في مراضع محددة هم يعني أحدثوا معا وفقا جديدا للثقافة المغربية الذي استفدت منه وكما نعرف أنه الآن هناك العديد من المغاربه يتحدثون ويبدعون باللغة الإسبانية والفرنسية سيتقت او تعادي او توازي أه الجساب اللغوي الذي اتسبب إليه الهيكله المقام خصوصا هذا كاشكال ثقافه وتصرف حقيقي فلسفي لانه فعلا حنا وصلنا له المشكله ديال الثقافه والثقافه المغربيه بشكل يعني بحال اللي كنديروا الموسيقى ديال الشعر وكننديروا القصه اللي كنديروا التخيل أه. السؤال اه ما جاش ديال السؤال ولا فتح الشهيه ديال الاسئله فيما يتعلق بهذه الثقافه ديالنا وهي ماشي سهله بصراحه وهي دابا كنقول قلت على حسب المكونات اللي عندنا عندنا الاداره عندنا العبيده يخلوها انها واحد الثقافه اللي كتصنف واحد المدى البعيد اما كما يتعلق بالسياسه السياسه سواء السياسات السياسية يعني المخنقين في يعني في خانات ومذاكين واحزاب سياسيه الى غير ذلك او السياسه عند نعود الى يعني الى مربط الفرس الذي يتعلق بهذا التسكريب والذي اخذت روح المبادره فيه طبعا تنسيق مع هذه الوجوه الطيبه مرتبطة المرتبطه بالفعل الثقافي والمرتبطه بالابداع واجناسه اذا قلت على أمل أن تستمر أه هذه الإشارات القوية أه بالاحتفاء أه يعني برموز وأمكينات وأعملات ثقافة في, أه يعني في الشمال على الأقل كبداية وعلى أساس أنه يتوسع يعني هذا العرس ليصير إلى المغرب أقصاه أه ومده يعني أنا أنقل هذه الكلمة بالنيابة عن مدير المركز الثقافي السي محمد أشرفي وأيضا بالنيابة عن زميلتي في العمل أستاذة كلثوم الرامي التي نعتبرها يعني من أعمدة هذا المكان في العمل ولو أنها هي إداري وحتى الإدارة يعني عندما تكون ببعد وأفق ثقافيين تستطيع أن تساهم إلى في عملية البناء الثقافي. أختي بكلمة صغيرة تتعلق يعني بالضعف ديال الحضور الثقافي في سياستنا، وأنا لا أتحدث كموظف إداري، ولكن أتحدث يعني كشخص له صلة وصل بشكل من الأشكال بين الأدب والإبداع يعني عندنا مشروع ديال النموذج يعني بحل النموذج التنموي كل ذكرت يعني غير عادية يعني من هناك يعني يعني يعني ما عنديش قطع يعني أنه تكافر في ولكن ستصبح مسألة أخرى مرة أخرى شكرا للإخوة الذين أتوا من, من مدن أخرى من آسفي والرباط والسلاب وتضوان وأيضاً شكراً تسعى مفتاح الذي أتى من العلاليش وإلى العلاليش مشكوراً على روح المبادره وإن شاء الله نلتقي دائماً في الأفاق المشتركة المطلطة